אתם מתפרעים לכם בהופעה של היקט רוק. אתם ממש קרובים לרמקולים ולבמה, אבל הכל נשמע חזק מאוד. אתם זקוקים להפסקה כי האוסנאים כואבות. אבל כן אתם מתרחקים. שדתי אולי תשמע לכם כשאלה טיפשית, הכי אינה כזאת, למה הכל נשמע יותר חלש? שאתם רחוקים יותר מהרמקול, ביחס למצב שאתם קרובים אליו. ישנן שתי סיבות שונות לכך. בואו נבהיר זאת. זאת אינה שאלה טיפשית. יש לנו כאן רמקול. מהרמקול יוצאים גלי כל ההולכים והמתרחקים. לצייר את גל הקול בצורה כזאת. זה גל הקול. מין מעגל כזה. כדי לפשט את העניין, נגיד שיצא מהרמקול רק פולס אחד. לא גלי כל מחזורים, רק פולס אחד של קול. ככה נראה גל הקול ברגע מסוים. זאת חזית הגל. אחר כמה רגעים, חזית הגל הזאת נתרחקת מהרמקול. זה גל הקול אחר כמה רגעים. זה גל הקול אחר עוד כמה רגעים. אם נחכה עוד קצת, גל הקול יראה ככה. קול אלה הם אותו גל קול ורגעים שונים בזמן. אזכיר לכם את השאלה. אם מישהו נמצא כאן, קרוב לרמקול, למה הוא שומע קול חזק יותר ממישהו כאן, יותר רחוק מהרמקול? אחת הסיבות קשורות לעוצמת הקול. מגדירים מוצמה כאespak ליחידת שטח. מהרמ כל זה יוצא כמות מסוימת של אespak. זה מחלקים חלקים בשטח מסוים. כאן האespak מחולק בשטח הזה. האespak מתפרס על השטח הזה. אבל괄 על כל מתחיל יתרחק. בורש הדבר ש-הטוב האespak מתפרש על השטח שולח בגדלה. הותא כמות אespak. מתפרסת על שטח גדול יותר וכך זה נשמע עלה ככל שהגל מגיע רחוק יותר שטח הפריסה גדול יותר אם אתם פה במיוחק יותר גדול אותה כמות הספק flaw מתפרסת על שטח הרפי יותר גדול זאת אחת הסיבות שבגללן הכל הולך ונפלש, כי מחלקים בשטח יותר גדול ונוכרים אותה כמות הספק, ומחלקים בשטח יותר גדול העוצמה נעשית קטנה יותר שימו לב שהאוזן אינה קולטת את הגל כולו. האוזן קולטת רק את החלק שמגיע לאוזן. אם הייתם קולטים את כל הגל, אם הייתם קולטים את כל קמות האספק, ייתכן שזה היה נשמע לכם באותה עוצמה. ואנחנו מקבלים רק חלק מזה, מודדים את מידת הריכוז של הקול, לא את כל הקול הפרוס על כל השטח. וכמה הקול נעשה חלש יותר. אם מי במרחק פי 2 יותר גדול אם האדם הזה נמצא במחק D מהרמקול ומישהו אחר עומד במחק שני D מהרמקול פי 2 יותר רחוק אם עבור האדם הזה העוצמה היא I מה תהיה העוצמה מגיעה לאדם הזה כאן? האם הוא חצי I, רבע I או שמינית I? כדי לדעת זה צריך לזכור שגל הקול מתקדם במחקב תלת ממדי אלה גלי קול תלת מימדיים, אלה בעצם כדורים. אלה כדורים שעל שטח הפנים שלהם, הגלים מתקדמים. על כן צריך לזכור מהו שטח פני הכדור. שטח פני הכדור הוא 4 pie, כפול R בריבוע. זה אומר שהעוצמה שווה חלקי ארבעה פאי כפול R בריבוע. תראו הדבר שאם האדם הזה הוא P2 יותר רחוק, הוא של פעמיים רדיוס. כלומר, השטח שעליו האספק מתפרס, היא לא השטח, זה R בריבוע. מכיוון שזה R בריבוע, אם את הרדיוס, מקבלים שטח גדול P4. האספק כאן מתפרס ארבע פעמים השטח. מכיוון שאותו אספק מתפרס על 4 פעמים השטח, העוצמה היא רבע מהעוצמה המקורית. אם אותו אספק מתפרס על 4 פעמים השטח, אם האדם נמצא במרחק של 3 רדיוסים כאן, מה תהיה העוצמה המגיעה אליו? מכיוון שיש לנו 3 פעמים הרדיוס מקורי, מעלים את זה ברגוע, מקבלים 9, העוצמה כאן תהיה שיעית מהעוצמה המקורית. זה חשוב. העוצמה פרופורציונית לאחד חלקי ארבע ריבוע. הרבה דברים בפיזיקה פרופורציונים לאחד חלקי ארבע ריבוע. העוצמה של גל, כל אחד מהם, כי הכל מתפרס על פני כדור, הכדור הזה הולך לגדל כמו ארבע ריבוע. זה הסבר קצת פשטני, אך אחת הסיבות בגללם גל הכל נעשה חלש יותר ככל שמתרחקים, כי הכל הזה, האספק הזה, מתפרס על שטח יותר גדול. אראה לכם למה זאת תפשטת יתר. זאת תפשטת יתר כי ברמקול אמיתי סביר להניח שהוא אינו מוציג עלי כל כדורים מושלמים. סליחה. מי שמייצר רמקולים לא באמת ירצה שגל הקול יגיע גם לכאן, הרמקול, מתקדם קדימה. הוא ירצה שהקול יצא בעיקר לפני הרמקול. אך זה אינו משנה. אפילו אם זה אינו כדור מושלם, זה חלק מכדור. הוא עדיין התקדם על פני חלק מהכדור. זה עדיין תלת ממדים. עדיין גלי כל תלת ממדים, אז אפילו אם אין לנו את כל השטח כאן, והוא לא מתפרס בדיוק לפי 4 פי כפול 4 ריבוע, יכול להיות שזה שליש כדור. אולי 8 כדור או החלק 16 של כדור, זה לא משנה. מה שמשנה הוא אם יש לנו עדיין ומגוון שיש לנו ארבע ריבוע, העוצמה של גל הקול תהיה עדיין חלקי משהו עם ארבע ריבוע. העוצמה תהיה פרופורציונית לאחד חלקי ארבע ריבוע. העוצמה תדאך לפי אחד חלקי ארבע ריבוע. נחזור לכאן, ס... סליחה, נחזור לכאן. זאת אחת הסיבות. חטת הסיבות שמדגנלים כל עלך מflashים אמירה כי שהאספק מפוזר על שטח יותר גדול. ישנה סיבה נוספת. הסיבה נוספת היא: שום שיקרה פיזית. האספק הזה מפוזר במשטח יותר גדול. אחרי אספק הזה, חלק מהאנרגיה הזאת, אנא מגיע אכלא חלק מהאספק הזה, עולה ליגוד. חלק מהאנרגיה הזאת עולה ליגוד באוויר. אני זה אינו אולח ליהבוד באמת אנחנו יודעים זה, אבל האנרגיה אולחת ליהבוד, זה אומר של מולקולות האוויר. אומרת, זה אומר אינו אולח ליהבוד, זה בעצם אינו בתנודות ה ה של מולקולות האוויר. אנחנו מדבר על התנודות קדימה ואחורה, התנודות המתורמות של מולקלות האוויר כשהכל עובר דרכן. אני מדבר על תנודות אקראיות בקיבורי נעים אקראיים של מולקלות האוויר. זה גוזל אנרגיה. לציבה נוספת, למה אדם הזה, המסער רחוק יותר רשמה קול, יותר חלש. לא רק שהאנרגיה מתפזרת על שטח גדול יותר, חלק מהאנרגיה גם אינו זמין. זה קוראים הנחתה. ההנחתה, מתייחסת לעובדה שחלק מהאנרגיה הולך לאיבוד בתא וחצמא. כשאנרגיה הולכת לאיבוד בתא ואיך דרכו הגל מתקדם זה נקרא הנחתה. אלה שתי סיבות שונות ובלתי תלויות שבגללן הכל הולך ונחלש אינו מרחק. חצי שהאספק מתפרס על פני שטח יותר גדול, השנייה היא שחלק מהאספק לא ממש מגיע למרחק שבו האדם נמצא. היא הולכת לניבוד בגלל ההנחתה בטווח